افراح ال الضبيبي اهداء الى العريس عبد الرحمن الضبيبي اداء ابو امير يوم الفرح تحب ما في لا حدود هواتس يفت صدرت اتعابها على عز وجود يوم النشام مشرعات ابوابها اسم الضبيبي فخر من عهد الجدود عزوه عريبه كلنا نترابها ال الضبيبي لا حضرها في انتجوه المرجرات هذا كله عريش ونخران شلونش العتر الرحمن والعالي ياهير بابها مبروك يلي هذا تكذا الصعود يا راسي مروس الهمه وشنو ضها حتى الرحمن اللي مو واقفها شو واهله رموز المرجله واصحابها انا قوله ينال اللي يروض اخافي من شداته وبلابها وراكم <تصفيق> تفز على الظبي بجد حشود سمع عنيد العيد او عتابها بسلامه تسليمه توفى تبلى الوطن في عزوه الدوم الوفى يسراقها على الظبي والنعم اللي وفوله من تعدا الحققيه حسابها يشرط <تصفيق> على المختاريات مع الضيوف عداد هلا اهلك نسون خيالها شرعت ابوابها، اسمه الطبيب فخر من عهد الجدوع، عزوه عريبه كلنا نترابها، الطبيب اذا حضر فتن وجوه، رجال المرته لا تسخاطها، هم وعريس المفخره، نسلان اصول عبد الرحمن والعاليه يرقى بها، مبروك ياللي هامتك زاد الصعود، يا راسي من فوس الحما وشلابه وينه رموز المغفله واصحابها على الضبع بينهم العدا من داسها واصلابها يوم والحرب يا لا سلمعاني تكسر معاني تلعيده وعقابها سلام جملة رفاق في عزوة دوم الرفاق شرابها <تصفيق> انا الطبيب والنعم اللي يوفون من تعدى الحق حسابها صد <تصفيق> على المختار يا الضيوف اعتاد ما هلت خيالها اعتاد ما هلت خيالها